ان نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا عندنا واحد الخط متصل ملي كيكون الخط متصل في الجهه ديال اليسار ديالنا كنعرفوا الطريق كت ما كتجيبش هنا وخا نعيدها من الرؤيه وخا ما كتبانش ليا الطريق شكون جاي هنا الطريق كت ما كتجيبش نقدر نقوم بالعمليه ديال التجاوز ما كاين تا شي حد في الخلف ديالي ماشي مشكل السؤال جوج تاني اكسيد الكربون المنبعث من السيارات كيكون اكثر من اللي كيكون المحرك بارد نعم الجواب واحد الا الجواب زوج التالي الاكسيد كربون كينبعث من السيارات يعني آه اكثر من اللي كيكون المحرك بارد قد ما كيسخن قد ما كيقل سؤال ثلاثة قبل ما ناخذ هذا المنعرج يمكن لي نتخطى الخط المتصل نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نقص من السرعه نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه الخط المتصل يمكنش لي نتخطاه في الفراج هنا لأن الطريق مسار ديال الناس اللي جايين من لي هنا الخط المتصل كيمنع التجاوز ومايمكنش لي نتخطاه يعني قبل ما ناخذ من ممكن نتخطى الخط متصل لا ولكن لازم نقص من السرعه لانه فيراج. السؤال 4 على الاماكن اللي بزرق التوقف مسموح للجميع نعم الجواب واحد لا الجواب زوج. هذه العلامات كيكونوا بزرق وكيكونوا تاو بالبيض عادي راه ممنوع من الوقوف والتوقف ما هاد خاصه بالناس اللي زون دي كابي معاقين سؤال خمسة إلا كملت السير القدام غنمشي في طريق سيار نعم الجواب واحد لا الجواب زوج ديما نحاول نردو البال العلامات مزيان هنا هي علامة ديال لدخول طريق سيار هنا ندخل طريق سيار كملت السير ديالي القدام ونكمل يعني ندخل لطارج سؤال ستة الدبدبات اللي في المقود كتكون ناتجه على توازن سيء للعجلات. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. ملي كنحس بهذا البولون كترعد كتفيبري، كنعرف راه بأن راه البنوات ماشي ناقصين من البرد، راه ما مقادين شي وحده ناقصه من البرد، ولا بجوج ناقصين من البرد. السؤال سبعة يمكن لي نمشي بلا دواو. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. في المدينة ما أننا نمشيو بلا ضو وخا يكون الضوء ديال الزنقة وخا تكون الطريق مضوية لازم نديرو الضو إما كنمشيو بالضوء ديال التقاول ولا ضوء ديال الوضع، على حساب الحالة ديال الطريق. السؤال ثمانية. أثناء السير يمكن لشخص بالغ ياخذ مؤقتا لوقت قصير الطفل في الأحضان ديالو. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. الأسئلة من محور ديال السلامة الطرقية واللي كيخص الحوادث ديما دي ما حاولت تكونوا إيجابيين فيهم أنا أرى ممكنش أثناء السيلم ممكن كل شخص بالغ يأخذ مؤقتاً دري قدام ولا ممكنش السؤال تسعود على بعد 150 مترو غنوجد ممر على السكة الحديدية الجواب واحد أشغال الجواب زوج ضواو تولاتية الألوان الجواب ثلاثة. هنا ما كاينش شي علامة كتقول لنا ممر السكة الحديدية ولا اشغال، هنا كاين واحد 150 متر غادي نلقى هاد أضواء ثلاثية الألوان ها هي في المكينة. السؤال 10: هاد العربة ذات أولوية؟ نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. ننحاز من باش نسمح لها بالمرور. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة العربة ذات أولوية هي البوليس، آآ وجوندارم وهذا لومبيلونس والمطافي إلى غير ذلك، يعني هنايا راه قصدي ننحاز الجهة ديال اليمين ونسمح لها بأنها تقوم بعملية التجاوز لأن راه في عاجلة السؤال حداش، سائق السيارة الحمراء قام بزياده في السرعه ديالو حتى ل 90 كيلومتر في الساعه ارتكب مخالفه نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نكمل التجاوز نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه هاد الموطوبيل كسيره وصل السرعه ديالو 100 هنا الطرق الوطنيه السرعه محدوده ب 100 كيلومتر هو ارتكب مخالفه لانه من يخصوش يد ليمن وما يزيدش في السرعه وما ينقصش منها ما نكملش أنا عملية التجاوز لأنني ما يمكنش مشيت 120 هنا غنكون درت مخالفة. سؤال 12. نوقف عند مستوى الضواو الجواب واحد عند مستوى الخط الجواب سوج عند مستوى ممر الراجلين الجواب ثلاثة. ديما على ما, ما تقيف ولا في ستوب هنايا الضوء الأحمر كنوقفوا عند الخط. من الراجلين خصهم يدوزو منهم الناس ما يمكنش نوقفوا فيه سؤال 13 تشوير طرقي كيشير على اني غناخذ طريق سيار المؤديه لمراكش نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هاد كتبه انا راه دايره هاد الطريق اللي خارجه من هنا دا راه مخرج كو كاندير كل الطرود هنا ولا هنا ولكن هذا راه مخرج هنايا وما يمكنش هنا دابا وطنية طرق الطريق الوطنيه كدير مدينه مراكش. السؤال 14. نزيد من السرعه الجواب واحد. ندوز مع تخفيض السرعه الجواب زوج. نوقف الجواب ثلاثه. ملي كيكون هاد البرتقالي ولا صفار فيكس كنوقف. نهائيا، إذا إيه كان راني يعني كيشعل له نقدر ندوز بحذر، هنا غادي نوقف. سؤال 15. <تصفيق> نكمل التجاوز ديالي لهذ الشاحنة؟ نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. الطريق <تصفيق> خاوية، هاد الأسهم ديال حياز كيخصو الناس اللي جايين من لي نقدر نكمل التجاوز ديال الشاحنة وندخل هنا ماشي مشكل. سؤال 16. هذا الطريق مسموح التوقف على ليصر فقط الجواب واحد على ليمن فقط الجواب زوج على الجوانب بزوج الجواب ثلاثة. فهاد الطريق مسموح علينا نتوقفوا في الجوانب جوج ديال الطرق. بجوج ديال الطريق لأنهم بالخلاص بجوج ملي كيكونوا هنا بالزرق والأبيض ولا بالزرق بوحدو كيكونوا بالخلاص كتكون واحد العلامتين ديال بيمون هنايا كتكون في البلاكة اللي كتكون. سؤال 17 في هاد الحاله من الواجب نوقف عند علامه قف نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا دي سكه بالحاجز الضو شاعل بالاحمر كاين علامه قف لازم نوقف بوينتي ستوب ديالي ونوقف هنا عند العلامه سؤال 18 نخلي الضوء الطريق مشعوله نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا عندي الاولويه انا فهاد الطريق وهنا سكه بالحاجز الحاجز راه محلول ما كاينش علاش نغير الاضواء خلي الضوء ديال الطريق مشعول سؤال 19 عند ملتقى الطرق من الواجب نوقف لبعض الوقت نعم الجواب واحد الا الجواب زوج من الواجب نعطيه حق الاسبقيه للعربات اللي جايه من الليمن الجواب ثلاثه من اليسر الجواب اربعه هذا السؤال هذا عقلوا عليه مزيان يقدر يتحط لكم في الامتحان الطريق دابا هنايا عندنا واحد عندنا واحد المساله عندنا طريق جايه من اليسر من الليمن ماكيناش وما حاطين لنا سؤال من الليمن حنا ديما في قيف كنعطوا الليمن واليسر ولكن في هذه الحاله الطريق معدناش من ليمن عندنا غير من اليسار هذه فهمناها من الواجب نوقف بعد الوقت ضروري بوانتي سوب واخا تكون الطريق واغفه واخا ما يكون حتى شي واحد في الطريق بوانتي على علامه قيف كتقول نوقف نعطي الاسبقيه لليمين واليسار في هذه الحاله عندنا غير الطريق جايه غير من اليسار وخنعطيوا للغير اللي جاي من اليسار بلا ما نعطيوا اللي جاي من اليمين اذا هنايا نوقف في الوقت ونعطي الاسبقيه اللي جاي من اليسار سؤال عشرين نسمح للسيارة بالمرور نعم الجواب واحد لا الجواب زوج السيارة ما نسمحوش لها بالمرور إمتش كن نخلوها تدوس إلا كانت داخلة هنا الطريق النص ديالها داخل الطريق نخلوها تدوس هنا في الحالة هذه الحالة ما نخلوش تدوس حدوهم عاد أسئلة مزيانة هذه ديالة تبتسامة سؤال واحد وعشرين كتتعتبر خطيرة السياقة من بعد 17 ساعة من العمل خلال يوم واحد نعم الجواب واحد لا الجواب زوج من بعد ربعة سوايع فقط من نعاس بالليل نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة بعد 17 ساعة ديال العمل كيكون واحد دي ديال التعب كيكون التعب راه صعيب أننا نقومو بسيارة ومن بعد ربعة ربعة ربعة ديال السوايع فقط من النعاس، أنا نعس أربعة السوايع ما نقدرش عاوتاني نسوق، هادو ديما نكونوا ايجابي في هاد الأسئلة لأن في محور السلامة الطرقية كتعرفوا الحوادث في المغرب. سؤال 22، على بعد 150 متر من الواجب نوقف نعام الجواب واحد، لا الجواب زوج، نعطي حق الأسبقية اللي من الجواب ثلاثة. الليصر الجواب اربعه ستوب اهي من بعد 150 مترو هنا راه بعد 150 مترو كاين العلامه ديال قيف ومن قيف كنعطوا ديما الأسبقية اللي جايه من اليمين وجايه من, من ليصر السؤال 23 متجاوز دابا الجواب واحد ولا ننتظر باش نتجاوز الجواب زوج هنا يعني ما مايمكنش نتجاوز كما ذكرنا ملي كتكون شي سياره، ملي كتكون شي سياره معمره في الطريق ما كنقوموش بديل تجاوز بعد الشاحنه ديالها سينيا باغا تدخل ننتظر باش نتجاوز. السؤال 24 يمكن لي نمشي بسرعه 90 كيلومتر في الساعه، الجواب واحد 100 كيلومتر في الساعه. الجواب زوج 120 وعشرين كيلومتر في الساعة الجواب ثلاثة 130 وثلاثين في الساعة الجواب أربعة السؤال ذكرت لكم هذيك النارية في أحد سلسلة سابقة عذرنى عليه دابا السؤال هذا ما فيش حتى ما الكلمة حتى هنا نقدر نمشي بثمانين تسعين مئة وخاطر قسيات ثمانين تسعين علاش الشق من اللي كشخون الشق كان من فتوش في الاطارات. ملي كيكون مور عراج فلوطوروت مكنفوتوش ميه وزايدون هنا راه كاين بلاكا اللي كتحدد لنا السرعه في ميه كيلومتر وخا فطريق السيار طريق هنا تحديد السرعه ميه كيلومتر عندنا كذلك مكنفوتوش فيه ميه كيلومتر وعندنا الشا بغا هو خدام وخا لينا ملي كيكون صوي كلاص هنا راه تصب ولا بدات ولا المهم سؤال 25 في حالة وقوع حريق المكان المشار إليه كيحمي من استنشاق الدخان السام، نعم، الجواب واحد، لا الجواب زوج، الحرارة المفرطة، نعم، الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. ديما هاد المنفذ ديال الإغاثة كنخرجو منو، باش ما نستنشقوش الدخان سام، ولا كانت شي حرارة مفرطة هنايا مع هاد البصرة، البوصله كيكون هنايا، وكيكون ديما في جيهة اليمن. سؤال 26 حتى واحد ما جاي من اللي يصر ندور دابا الجواب واحد نتقدم وندوز بعد الرجيل الجواب زوج ديما الرجل يملكين دامجوا في الطرق ديما كان عطهم أسباقية ندور ولكن نتقدم وندور بعد الرجل يعني يتيدوا زاد السي زاد دي ندوز الآن سؤال 27 نزيد من السرعة نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نحاز اللي لليسار، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. نزيد من السرعة لا، ننحاز لجهة اليسار ديما ملي كيكون لومبوتياج كيكون الكثافة ديال الطريق طريق عامرة، ما كنبدلوش المسار ديالنا. السؤال 28. رن هاتفي المتنقل نجاوب الجواب واحد نوقف على الجنب اللي من ونجاوب الجواب زوج ما نجاوبش الجواب ثلاثة وديما ملي كتكون هاد العلامة راه منوع الوقوف والتوقف والتليفون راه أنتي غادي نستعملوه وما نجاوبش يعني هنا نوقف على جنب الطريق ما نجاوبش هنايا هي. هي هو الجواب اللي إيجابي هنا أنا منوع الوقوف والتوقف في التيليفون ما كنستعملوش في الصياغة. السؤال 29. أنا في المكان المناسب باش ندور على اليسار. نعام، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. نكمل السير للقدام. نعام، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة. ديما ملي كنشوفو التشوير أفقي هذ الأسهم كنعرفوا عندنا خيار نزيدوا القدام ولا خيار نغيروا الاتجاه لجهه اليسار، كان هنا كان عندنا الخيار نغيروا جهه اليمين او نكملوا السير القدام، هنا ن... انا في مكان مناسب باش ندوز لليسار، نعم نكمل السير القدام، نعم. السؤال 30، <تصفيق> نخلي مسافة أمان كتقدر ب 50 متر، إلا كنت غادي بسرعة 20 كيلومتر في الساعة، نعم، الجواب واحد. لا الجواب زوج 50 كيلومتر في الساعه نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه ملي كنلقىوا هاد العلامة هاي ديما العلامات اللي محطوطة هنا كاينه واحد العلامة هاد العلامة كتقول لك خاصك تخلي اجباري واحد 50 متر ما بينك وبين الطوموبيل اللي قدامك يعني ديك العملية الحسابية ديالها ديال مسافة الأمان كتلغى القاعدة ديالها العامة يعني كنطبقوا هذه القاعدة ما كانت السرعة ديالنا 20 50 10 30 احنا اجباري ندور نمشي بسرعة ديال 50 ممنوع آه نمشي بكثر 50 سؤال 31 الساعة عند هذا الملتقى يمكن لي ندور على من نعم الجواب واحد لا الجواب زوج ندور على صر نعم الجواب ثلاثة لا الجواب 4 ردوا ديما البال البلايك اللي كيكونوا غابرين دي دي دور اللي هنا راه انتي هادي هاد الطريقه هادي السمى اجباري ندور للجهه ديال اليمين السيارات غاديين كلهم جيت ليمين هنايا ندور لليمين ندور لليسار لا راه كاينه لانتي ديما كتبانش وراه دار اجباري ندور للجهه ديال اليمين السيارات كلهم صادين للجهه ديال اليمين سؤال 3 سؤال 32 تشوير طرقي كيسمح بالتجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نتجاوز نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه هنا راه التشويه اللي سمع بالتجاوز هذا الخط راه متقطع ولكن كاين واحد مول بي كاراجاي وكاين العقبه هنايا ما كتبانش لينا شويه ديال من الرؤيه نتجاوز هنا ديما أه دي في هذه الاسئله حضروا منا ديما شوفوا مزيان في الطريق وراه كاين اللي كانت العقبه ما كتجاوزوش الا في الطريق ذات اتجاه واحد سؤال 33 انا في المكان المناسب باش نمشي للرباط نعم الجواب واحد لا الجواب زوج المحمديه نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه ديما قلنا ملي كرو في الجهه ديالي اللي ما كنقدروا اننا نخرجوا ولا نقدروا نكملوا الطريق ديالنا العكس اننا ملي كنكونوا في الجهه ديال اليسار من الجهه ديال اليسار كنمشيو غير للطرق اللي كتكون عندنا في الجهه ديال اليسار ديالنا هنا قدره مشهور رباط ونقدروا قدره مشهور محمدية لا مانع سؤال 34 هاد سوا كتعلم على نعيطة في المنعرج نعم الجواب واحد لا الجواب زوج كتعلم على ملتقى طرق نعم الجواب ثلاثة لا الجواب اربعة هاد سوا ملي كيكون نظر ديالها أحمل راه كتعلن على المون عارج وهال منعرج، وها المنعرج راه كيبان لكم من خلال الصورة، ملي كتكون غير بيضة كاملة كيكون ملتقى الطرق، هذي راه ماشي بيضة، هذي راه فالراس ديال أحمر يعني منعرج، ملتقى الطرق كتكون بيضة. سؤال 35 هاد العلامة كتعلن على طريق ذات اتجاه واحد، الجواب واحد، ملتقى الطرق، الجواب زوج، طريق ذات أولويات المرور، الجواب ثلاثة حق الاسبقية لليمن الجواب أربعة هنا نشوفو البلاكة ديما هنا هو اللي كعندنا المنعرج وعندنا طريق ذات اولويه يعني غيكون ملتقى طرق ملتقى طرق هو كاين وطريق ذات اولويه الاولويه غتكون عندي انا ما نعطي الاسبقيه لا لليمن لا لليسار هما اللي غيعطوني الاسبقيه سؤال 36 يمكن نوقف على طول هذا الرصيف عند مستوى العلامات الصفراء، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. بعد العلامات الصفراء، نعم، الجواب ثلاثة، لا، الجواب أربعة. بلاك البلاصة ديال الحافلة ممنوع الوقوف والتوقف فيها. ولكن بعد العلامات الصفرين، بعد نفوت هذا الخطوط اللي كاينة في الأرض، نقدر نوقف. سؤال سبعة وثلاثين الخطر كيمتد على مسافة ألفين مترو نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نكمل السير بسرعة تسعين كيلومتر في الساعة نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة الخطر كيمتد على مسافة مترو بقلنا منكم الأسهم هنا فات الجن كنعرفوا رأي يمتد على طول أو على مسافة نكمل السير بسرعة 100 كيلومتر، لا، ديما ملي كنلقى علامة الخطر كنقراطي، كننقص السرعة، ديما علامة الخطر كنقص السرعة. السؤال 38، باش نقوم بالتجاوز يمكن لي نتبع الشاحنة الصغيرة البيضاء، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. الشاحنة هي نقدر ندوبل تانا، هي مدوبله ونقدر ندوبل. علاش لان الطريق ذات اتجاه واحد قلنا من يكون خط متصل جهه كنا كنعرفوا الطريق كديما كاتجيبش نقدروا ندوبلوا في دقه وحده هو مدوبل ندوبل انا العكس الطريق العاديه اللي كاتدي وتجيب انا كان واحد مدوبل ما كنضوبلش انا هاد السياره ورايا راه اللي من ديالها ما داير لا سينيال لا والو يعني ما كاتتمنعش عليا انني نقوم بالعمليه ديال التجاوز يعني باش نقوم بالتجاوز يمكن لي نتبع السياره البيضاء الشاحنه البيضاءيه سؤال 39 زياده على ضوء التقابول يمكن لي السير بالضوء والضبابات القدام نعم الجواب واحد لا الجواب زوج ضوء الضبابة الخلف نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة هنا كاين الثلج ملي كيكون الثلج كنستعملوا التقابول ضبابه القدام والخلف بحال الشكل ديال الضبابه ضبابة كنستعملوا الضبابه القدام والخلف وتلشاو كنستعملوا الضبابه القدام والخلف زائد التقابل السؤال 40 السرعه محدوده في 60 كيلومتر في الساعه نعم الجواب واحد لا الجواب زوج ممنوع استعمال المنبه الصوتي نعم الجواب 3 لا الجواب 4 ديما ملي كنلقى هاد البلاكه هادي هنا كنعرفو راها بلاكه ديال المدينه احنا وصلنا للمدينه لم فيش كيلومتراج هنايا تحت مفاش الكيلوميتراج كنعرفو دخلنا لواحد البلاصه فيها تجمع سكني السرعه اللي كتكون محدوده فيها في كيلومتر في الساعه داخل التجمع السكاني مملوع علينا نستعملو المنبه الصوتي داخل